حان القصيد وجا الواق سهم جالي, جالي يالله طلبتك سخر القافله فرح التخرج بنت قرم خمسة نوال نوال والعزوم القويه سته سته خمسه صفر حان القصيد وجال الوقت المجالي يلا لطلبتك سخر القافليه بفرحة تخرج من تكرم الرجالي نوال نوال والعزوم القويه عقب السنين وسهر العلالي على زنم المجد واطي بحيا سمت عليم جاور نجوم من تلالي والمعرفة هو العلم نور من هدية ميجالة تدريس يفريقيت ميجالي وقمت يا زجر ومذوبة هنية حلمك تحقق والطموح المثالي طموح يا جرى الله رعية جال صبرك منالي من ربنا على سر الخفيه يا جعل حسادك يا نوال الزوالي يحميك ربي من عيون الدنيا حان القصيد وجال وقته مجالي يلا طلبتك سخر القافليه بفرحه تخرج بنتك أغمر رجالي نوال نوال والعزوم القويه عقب السنين وسهر طول الليالي جد كفاح المرحله الجامعيه اليوم استاذ بروس المعالي والفضل لرزق رب البريه نوالي واسمك شامخ بالعلالي على سنام المجد واطم حيا المثالي طموح سامي يا جل الله رعيا والحمد لله جل صبرك منالي من ربنا علم سنه الخفيه يا جعل السازك يا نول السوالي يحميك ربي من عيون الدنيا سته ثمانيه سبعه ترقبوا الجديد